Det nya året är kommet, och vad passar bättre än att inleda det med att kolla på vilka de sämsta lösenorden är att ha i år? Företaget Splashdata sammanställde för åttonde året i rad de hundra vanligaste lösenorden som vi valde under det gångna året och de lösenorden är per definition de sämsta lösenorden att ha i år för om en angripare försöker logga in på något av våra konton då kommer ju han eller hon börja med att testa lösenorden som är absolut vanligast och det här är den senast sammanställda listan. Jag kommer inte gå igenom hela den här topp 100 listan utan jag kommer fokusera på topp 10 och topp 25 och jag kommer välja ut de delarna som är mest intressanta. Men vill du veta mer om den här sammanställningen och se hela Topp 100-listan så finns det länkat på adressen som visas här i bild. Men vi hoppar direkt in på listan och kollar här på plats 1. Där hittar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det lösenordet har varit det vanligaste och därmed sämsta lösenordet sedan 2014. Det var då det puttade ner det nuvarande andraplatslösenordet lösenordet till sin andra plats. Och det lösenordet är. Password. Wow, liksom, du får toppetyg för kreativt tänkande ifall du väljer Password som ditt lösenord. Gör aldrig någonsin det. Sen eh, på plats 3, 4, 5, 6, 7 så hittar vi lite olika sådana här eh, sifferkombinationer som är ointressanta. Nästa intressanta lösenord det hittar vi på plats 8 och det är Sunshine. Och jag vet inte riktigt varför det var så vanligt förekommande 2018. Men jag misstänker att det beror på att det var någon som kollade ut genom fönstret och såg att solen sken. Så de valde det som sitt nya lösenord. På plats 9 hittar vi en klassiker. Det är QWERTY som vid en första anblick kan se bra ut. Men det är ett riktigt dåligt lösenord. För det är ju bara de första bokstäverna längst upp till vänster på tangentbordet. På plats 10 hittar vi en riktig klassiker. I love you. Den brukar alltid finnas med här. Och den har faktiskt varken blivit mer populär eller mindre populär, den behåller sin tionde plats jämfört med i fjol. Ett väldigt fint lösenord att tänka på, men ett riktigt dåligt lösenord ur ett säkerhetsperspektiv. Låt oss hoppa vidare med att kolla lite på topp 25, för här finns lite intressanta godbitar. På plats 11 till exempel, där hittar vi ett helt nytt lösenord, Princess. Uh, jag vet inte om det var någon prinsessa som gifte sig eller om det släpptes något nytt spel där en prinsessa återigen blev bortsövad av en stor räcklig självpadda. Men oavsett vad så är det plats 11. Plats 12, där hittar vi admin. Använd aldrig admin. Kom ihåg den alliterationen. Använd aldrig admin. Det finns inget sammanhang där man ska välja admin som lösenord under några som helst omständigheter. Det är ofta standardlösenord på routrar och likt... Uh, Byt alltid ut det. Plats 13, där hittar vi Welcome, ett väldigt trevligt lösenord och det är ett ganska symboliskt bra lösenord också. För precis som man själv välkomnar sig in genom att skriva Welcome som lösenord så välkomnar man in hela världen om man har Welcome som lösenord. Sen kommer lite fler ointressanta. Plats 16, där hittar vi fotboll. Det var troligtvis något sportevenemang av något slag som jag missade. Plats 18, där hittar vi sen ett lösnord som har fallit ner en bit på listan. Det är Monkey. Men Monkey finns fortfarande kvar på listan. Och det är ett sånt här speciellt lösnord som alltid brukar finnas med. Men någonstans i toppen i alla fall när vi kollar på sådana här listor. Och jag vet inte varför så många väljer just Monkey av alla djur. Varför väljer man Monkey som lösnord Har du en teori om det så skriv Jättegärna gärna det i kommentarsfältet för jag begriper inte det. På plats 20 hittar vi sen nästa intressanta lösenord och det är utropstecken snabela hashtag dollartecken, alltså någon som har gått all in på att använda specialtecken. Specialtecken i sig gör inte alltid lösenord säkrare. Det blir inte säkrare per definition av att man har med specialtecken och jag själv använder aldrig specialtecken i mina lösenord om jag inte tvingas göra det brukar istället försöka ha lite längre lösenord med bara bokstäver eftersom det är lättare att skriva på ett mobiltangentbord. Men oavsett vad, det var många som valde det här lösenordet där de bara har massa specialtecken som vid den första anblick kan se bra ut, men i själva verket är det ett riktigt, riktigt dåligt lösenord. För det där är ju bara precis det du får ifall du håller ner shift-tangenten och trycker 1, 2, 3, 4 och så vidare på ett amerikanskt tangentbord. Så nej, dåligt lösenord. Plats nummer 21, där hittar vi ett pojknamn Charlie, jag vet inte varför det är det där, om det var Charlie Sheen som gjorde någonting i fjol igen eller varför det finns med på listan. Men jag vet däremot definitivt varför plats nummer 23 är Donald. Det är den Donald som syftas på där är jag väldigt, väldigt säker på vilken är. Plats nummer 24, där hittar vi det sista intressanta lösenordet på den här topp 25 listan och det är Password 1. Och här har vi ett typexempel på hur vi människor tänker. De som har valt Password 1 har troligtvis varit tvungna att ha med en siffra i sitt lösenord. Och då har de eh, märkt att okej, okay, det gick inte att ta password vad gör jag då? Password 1. Vi människor av någon anledning brukar lägga siffran på slutet om vi tvingas ha en siffra. Och vi brukar börja med siffran 1. Och precis som vi eh, brukar tänka på det sättet så vet också angriparna om det. Så om de inte kan logga in med Password, då provar de Password 1. Ifall de en gång i tiden har kunnat logga in på vårt konto genom att använda Password 1 och det slutar funka, då testar de Password 2. För troligtvis tvingades vi byta lösenord och då är inte vi normalt sett eh, mer ja, svår angriplam än att vi väljer att öka siffran med 1. Eh, eh, att bara lägga till en siffra på slutet, det gör inte nödvändigtvis lösenord Och Det här jättesmarta som vissa brukar tipsa om, att byta ut en av bokstäverna mot en siffra, till exempel byta ut oet i password mot siffra 0. Det är också ett dåligt råd för precis som vi människor lätt kan komma på det och lätt kan komma ihåg det så vet också angriparna om det. Faktum är att password med siffra 0 är eh, plats nummer 31. Så, Nej, inte ett bra lösenord. Hur ska man då göra om man vill ha bra lösenord? Ja, det är väldigt, väldigt simpelt. Skaffa en lösenordshanterare som håller koll på alla lösenord för då kan du generera totalt nonsens. Du behöver aldrig skriva det, du behöver aldrig komma ihåg det utan det enda du behöver ha det är din lösenordshanterare och ett enda enda lösenord till den lösenordshanteraren. Och det kan då vara det som jag i bli säkerboken kallar ett lösenstrunt med fördel. Ett lösenstrunt, det är bara totalt nonsens. Till exempel velatiosen till synt. Det betyder absolut ingenting. Du kan gå full Mary Poppins också om du vill det och välja någonting i stil med supercalifragilistik expiali douches, om du känner för det. Eh, ta bara någonting som är totalt nonsens, använd det som ditt lösenord och lås upp din lösenordshanterare med det. Sen låter du lösenordshanteraren fylla i alla andra lösenord. Vi har pratat eh, en del om lösenordshanterare tidigare. Vi kommer säkerligen prata mer om det. Vill du veta mer om det direkt och även få en guide kring hur du använder det så finns det såklart i Bli säker -boken. Men jag skickar också med en avslutande läxa. Jag skulle vilja att du kollar på den här listan över de hundra vanligaste lösenorden. Om du använder något av dem någonstans, då är det ditt nyårslöfte att gå in och byta. Tack!